السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كنتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم على خير ما نطول عليكم هاد الفيديو تتمة ديال التخفيضات اللي دازو البارح في اللايف كان لايف ما شاء الله متميز كانوا فيه تخفيضات جد جد مهمه للبنات غنخلي لكم الرابط ديال اللايف ديال البارح في اول تعليق او ضغطوا غير على العنوان غيطلع لكم الرابط ديال اللايف دخلوا ليه راه فيه تخفيضات مهمه هذا الفيديو هذا ان شاء الله غتكون فيه التاتيمه كيف ما وعدتكم غتشوفوا معانا ان شاء الله التيمه ديال التخفيضات شي حاجه اللي رائعه فخليكم معانا ما تمشيو فين غنبدا معاكم البنات بهذا الشيء اللي لابسه انا نييت تشوفوا ها انتم العبايه ما شاء الله البنات كيجي رائعه ها كتجي كيجي في هاد العبا هكا لقدام شوفوا هل الويز ديالها كي شوفوا شوفو كي تجي الويذس ديالها رائعين كتجي هاد العبايه البنات راه الستيل ديالها فراشه كتجي فضفاضه هي ماكتلبش اي بازي ولا مزيره ولا يعني بزاف الاخوات كيشوفوها معلقه ما كيزعموش عليها ولكن خاص تعرفوا راه بالعكس الحلاوه ديالها كتلبس هكا فضفاضه واسعه انا هانتوما ضعيفه شوفوا كيفاش جات هانتوما وتام اللي كطيح كتجي زوينه هانتوما الستيل ديالها زوين بالعكس اللبسه ديالها رائعه انا نوريكم البنات اللوينات اللي فيها والتخفيض اللي غادي يكون وغنمشيو بحال هكا بهاد الطريقه باقي المحل لان يعني التخفيض غيكون ما شاء الله في المحل كامل كاين هاد اللوين هذا شوفوا هانتوما هالعباية لبستها البنات غزاله غزاله غزاله راه حتى كتلبس عاد كتبان هانتوما باين ليكم عندو زول لون اخر ومش باين ليكم كي عند بالي راني باقه في اللايف المهم حنا دابا في فيديو البنات ما خديناش عاوتاني نديرو لايف اخر لان كيكونوا عندنا بزاف بزاف الناس في المحل فصعيب علينا فهمتوا دابا راه وخايفين خايفين يجيو الكليال غادي نحبسو ازرق ملكي البلو الموف الوينس كله في هاد الفير شحال غزال غزال هاد مفتوح تقدروا ديروا معاه البنات راه كاين الفولار راس معاه اخضر ملكي فالفولار يجي رائع او ديروا فولار اللي مزخره كاين مو درجه اخرى على الاخر هذو الناس هم اللوينات انا نعطيكم البنات الثمن انا غنقول الثمن وغنكتب باش يبقى واضح بالنسبه لي هذو الناس كانوا في الثمن ديالهم الاصلي وخمسين درهم مخدومين بالكريب واحد الكريب البنات غزال عرفتوا راه توي رطيطب ما شاء الله رطب رطب تويبات اللي رطيطبين طايح كيجي طايح داك الكريب اللي طايح وغزال وصب أو صبانورد راه مكيتحبب شي حاجة كان ميتين وخمسين درهم داب الثمن ديالو حاليا في الصولد ثمان ديالهم البلاد من مئتين وخمسين درهم تخفض غيكون مئتين درهم مئتين درهم صافي انا عامل باش عرفوش من موضع هذا لي لبسه انا النيت مئتين درهم من مئتين وخمسين مئتين وتوب كرب غزال شي حاجه لي زوينا ها ورا لبسه انا ميسندر صافي البلاصه ندوزو لموديل اخر ومرينا مرينا البنات لهذا الموديل اخر حتى كيجي غزال هذا اللبسه ديالو حلوه كيتجي زوين شوفو ها اللويدات ديالو كيجي حتى هو توب ديالو كريب عنده هنا سنيسله بالنسبه للاخوات المرضعات كيسهل وكي كيجي هاك انا نوريكم اللوينات ديالو شوفو هنايا الخضيده اخضر ملكي تا جغزال كيجي غزال في اللبسه ديالو شوفو هادو تقدروا تشتروها البنات بالبيستاش شي لوين اللي خضيده مفتوح راه غتلقاو عندنا البنات الالوان في هاد الفلارس. الفولارات فولاراتهم ان شاء الله غدا يكونوا واجدين ونحاول ندير لكم اليوم فيديو غادي نوريلكم الالوان ها القرونه البنات غزاله جات بين قرونه وموف باربه واحد اللون غزال واحد الميلونج وهاد الالوان كيكونوا البنات نادره ماشي ماشي مطلوقه بزاف السوق في السوق لوينات فني هاكا مفتوح فيولي هذا بالاسود تا هوما بلاص غيكون فيهم تخفيض زوين هادو البنات دوزناهم دو ب وخمسين درهم راه الاخوات اللي خداوهم غيكونوا عارفين الثمن ديالو إن شاء الله البنات التخفيض غيكون غزال من ميتين أو خمسين ميه أو تسعين جد مناسب بالنسبة لهذا الموديل هذا را رائع هذا الموديل البنات هانتوما سكرينيوها ميه أو تسعين راه كتليكم غتكون التتمة ديال التخفيضات غزالين خليكم معايا غتكون ميه أو خمسين درهم تاهي خليكم معايا تشوفوا باقي التخفيض المره الموديل الآخر هذا الموديل غزاله البنات اللي كيجي هكا بالوريدات غزاله اللبسه ديالو راه الاخوات كلهم اللي واخدين منه راه عاجبهم راه هما يخليو لينا في التعاليق كيفاش جاهم هذه اللبسات من عندنا شوف كيجي رائع تويب ديالو تهوز هو زويون هادو البنات كانوا وده ودابا غيتسولد ان شاء الله خليكم معانا نوريكم اللون اللي باقيين فيهم باقي فيه الصراحه الكميه محدوده ماشي شي حاجه كثيره باقي هاد اللون كاين هاد هذا اللون هذا كاين هاد هذا اللون هذا البنات الارضيه بيضة وفيها الوريضه كحلين اغزال يدار مع خمار هكا في ويجي في فن شوفوا هذا لي فولار البنات راه متوفرين وغيكون ان شاء الله غدا الجديد فيهم نصورهم لكم كاين حدايدر عاوتاني هكا البنات التخفيض ديال هادو من 250 درهم حتى هما يكون فيهم تخفيض زوين غيبقى ب 200 درهم حتى هو ها انتم هذا الموديل هذا غيبقى ب 200 درهم هاللوينات ديالو راه وريتوهم ليكم ندوزو لموديل اخر كملو معاكم التخفيض الموديل اخر عاوتاني ها هو من بوسر بنفس الماركات هو بالكريب صافي مزيان صافي هنايا ها نتوما البنات شوفو كيجي هكا العبايه هذه كتجي هكا ها اللويذس ديالها وكيجي كلوش لهنايا ها كيجي بالكريب تو بالكريب العبايه اللي كتجي للناس من انا نوريكم اللوينات ديالها ها هو هذا اللوين رائع هذا شوفوا العبايه كتجي زوينه راه فيها البنات لي طال غيكون فيها تخفيض غزاله البنات لا بغيتو زوينين كتبدلوا بهم فالخواات ديال الجامعه هادو راه فني شوفوا الزرق ديالها كيفاش داير هذا مفتوح على الاخر شويه كاين البلوسيال بحال اللي من البوص في الماتك وكاين من تفتح منيو ها هانتوما هذا البنات سوا فيه تخفيض انا نعطيكم الثمن ديالو ها البنات الثمن غادي يبقى 150 درهم البنات راه كنكتب ليكم باش ديما يبقى عندكم حتى زعما تلفتوا ترجعوا تشوفوا حيت ماعرفتش غالبا اللي فيديو ما مش كتسكتوا الصوت وكتطلقوا موي هاي <تصفيق> هي دي ديال الكتابه هي واجده باش تعقلوا على الثمن ها هو الموديل صافي دوزوا لموديل اخر موديل اخر البنات انوريكم اللوينات ديالو كريم غلوق وكاين حتى الكريفتول ها انتم البنات كاين كريم غلوق وكريم فستول الاخوات ديال الجامعه هادو راه زعما ينفعوكم بزاف الا بغيتو تبدلو الكاشيري ديالو وكاين واحد جوج حبات موديل اخر تقريبا قريت لي ها هذا البنات تاو كيجي في اللبسه غزال خطير وهذا هذول البنات غيكون فيهم تخفيض زوين اللي هو التخفيض ديالهم البنات غيبقاو مية وخمسين درهم مية وخمسين درهم الاخر البنات كيجي زوين في اللبسه ديالو البنات هادشي كاع اللي وريتكم راه فيه المقاصص شوفوا هي المقاص اللي كتلبسوه وتواصلوا معنا رقم الواتساب والناس الجداد اللي باغيين يعرفوا العنوان ديالنا غتبقاو في اول تعليق اللوكاليزاسيون والارقام فين تواصلوا او ضغطوا غير على العنوان غيطلع لكم كاع المعلومات صافي ها انتم شوفوا هاد اللوين غنوريكم اللوين ديال البنات الاسود فيه دوي نسو فن بحال اللي لابسه انا تقريبا كيجي معاه النوار غزال وباقي هذا كور شوميز في الموز فقالوا <تصفيق> بنتا ما من مئتين وخمسين